Сьогодні у випуску. Зачистка покинутих позицій ворога, оборона будівель, точність стрільби. Бійці ТРО вдосконалюють навички ведення бою. Побутову техніку та речі вивозять власники квартир першого під'їзду пошкодженої багатоповерхівки, в яку влучила ворожа ракета. посівна 2023. Запорізькі аграрії попри ворожі обстріли розпочали сезонні роботи. Зачистка покинутих позицій ворога, оборона будівель, точність стрільби з різних видів озброєння. Бійці ТРО, які воюють на Запорізькому напрямку, вдосконалюють вміння та навички ведення бою. Військовослужбовець на позивний код командиру з рахунку СПГ-9. Розповідає, на станковому протитанковому гранатометі працює 8 місяців. «Зброя, дальність, осколочний снаряд летить 4,5 кілометри. Кумулятивний снаряд – це прямий постріл. Ну, десь 1300. Якби точність добра в нього. Би, ну так, дуже вражаючий такий засіб. Можна вдосконалювати, напрацьовувати собі якби настріли, щоб більш точніше було все. Є до чого йти. О, стріл! Для обслуговування протитанкового гранатомету такого типу необхідно чотири людини, зазначає Кот. За його словами, СПГ-9 має великий спектр переваг. «Є водій, той, хто готує, командир ну і навідник. Для пораження танків, легкоброньованої техніки, так само піхоти, можна стріляти з закритих позицій. Мобільність теж, якби, можна позиції змінювати. Тобі з однієї позиції ну, не стріляєш, а змінюєш, змінюєш. А це – станковий гранатомет МК-19. Він з'явився на озброєнні українських військових торік влітку, розповідає військовослужбовець на позивний ВЕП. Зброя призначена для ураження живої сили ворога та легкоброньованої техніки. Вона має вагу повністю, якщо її зібрати, до 80 кілограмів. Якщо рухатись там кілометра півтора-два, скажімо так, на позиції, хтось тяне триногу, хто тяне самотужку, хто стягне люльку, плюс два короба БК, то це як мінімум, то це десь 3-4 людини повинні бути. Але справляємося тримати. Випор каже, досі вивчають особливості роботи зброї та обмінюються досвідом з побратимами. Тренування дають можливість отримані знання досконалити на практиці. Якщо ти максимально підготовлений, то ти можеш дійсно швидко приїхати, максимально відпрацювати туди, куди треба, і швиденько поїхати. Або десь замаскуватися, якщо це стаціонарна позиція, от. а не так, що ти будеш стріляти незрозуміло куди – Противник попрячеться і так далі. АБК буде витрачено. Відпрацьовує свої навички й аерозвідка. Захисник на псевдошериф каже, вони очі тих, хто на позиціях. В основному коригування вогню, надання картинки хлопцям, підсказки, місце знаходження ворогу. Ти повинен вміти управляти своїм дроном, знати його характеристики, цей мінімум. І Продовжувати навчання, тому що технології не стоять на місці. Треба ну, кожен день там, оновлювати інформацію. Відпрацювали військові стрільбу з кулеметів та міномету. Для тренувань спеціально обладнали два полігони, каже заступник командира бригади ТРО на позивний Сова. Це додає додаткової впевненості в своїх діях. Хлопці тренуються, освають. Вивчають новітні зразки озброєння, бо ми починали війну буквально з автоматами та кулеметами Калашникова. До нас приїздили і натиски інструктори, і наші хлопці вже є, котрі мають сертифікати, підготовку, певну. І вони проводять заняття з рештою особового складу. Карина Галинова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Побутову техніку та речі вивозять власники квартир першого під'їзду пошкодженої багатоповерхівки, в яку 22 березня влучила ворожа ракета. Забрати майно прийшов і Сергій Доненко. Каже, у цьому будинку разом із родиною мешкає вже 23 роки. За кілька тижнів до початку повномасштабної війни зробив капітальний ремонт в оселі. Окна повилитали всі до редінова, там стіна отошла чуть-чуть. Вікна повилітали всі до одного. Там стіна відійшла трохи. Всі меблі, все вивозимо. Сказали, все забрати і ніхто нічого не знає. Ніхто нічого не каже, що буде далі, будуть відновлювати чи ні. А зараз де живете? Зараз, де прийдемо. Зараз де доведеться. Поки ще за містом в селі. Стало можливим забирати речі, коли закінчилися аварійно-рятувальні роботи і були видалені всі нестабільні компоненти. В нашому супроводі заходять, ми супроводжуємо. На зараз ситуація така, що права сторона під'їзду з усіх квартир можливо забирати. Люди приїжджають потихеньку, забирають, вивозять. А ліва сторона, там де багато... Пошкоджень то тільки перший поверх, 8 і 9, а середні поверхи, там, де більше всього руйнування, туди не можна заходити, але ще лишається можливість там якогось суву, якихось конструкцій. Люди з тих квартир, які найбільш пошкоджені сьогодні були, вони знімали, ну, робили відеофотозйомку для оцінки пошкоджень і в принципі, там вже нема чого забирати. Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Екс-президенту Моторсічі В'ячеславу Богослаєву висунуто нову підозру. Про це повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора. Під час розслідування встановлено, що у квітні 2022 року, коли українські військові звернулися щодо платної передачі в користування гелікоптерів, Богуслаєв дав вказівку приховати на них документи. За даними відомства, це робилося для того, щоб пілоти не могли сісти за штурвал гелікоптерів без спеціальних формулярів. Він наказав розкомплектувати техніку, зняти лопаті з гелікоптерів та заховати їх. Попри ризики ворожих обстрілів, у Запорізькому районі області розпочались весняно-польові роботи. Фермерське господарство Михайла Фокіна спеціалізується на рослинництві. На трьох тисячах гектарах сільгоспугідь вирощують зернові культури соняшник рапс. Нині тут засівають ячмінь та обробляють поля добривами. Ярову пшеницю цьогоріч не сіють, обмежились озиминою, каже фермер ось тут мої два поля. Пшениця посіяна, і за цією посадкою теж пшениця. Далі рапс. Оце це ось теж моя пшениця зліва. Цю вже підкормили. Фермерське господарство Михайла Фокіна функціонує 25 років. Сільгоспгодії розташовані на території двох громад: Михайло-Лукашівської та Комушувацької. Поля у зоні постійних обстрілів окупантів, розповідає аграрій. З початку війни я на цьому полі витягав сім, прилетіло ракет із смерча сюди. Позвав я піротехніків, обдивилися, пригнав екскаватор, повиривали їх все, покидали в працеп та звезли на бригату, та й лежать і досі. Обстрілюють окупанти і подвір'я ферми. Серед уламків снарядів є тут і нерозірвана ракета С-300, що прилетіла торік восени. Пала ось тут, одразу, понад проводами, ось тут за бочкою впала. А, ви а ви? ото лежить вороган. це їх на полі в себе 10 штук витягнув, повстрівали вони. вони касети викинули, а задня частина повстрівала, а касети розсипалися, позривалися. Попри обстріли, господарські роботи тривають, каже фермер. Зараз тут працює півтора десятка робітників. Бой готовий, як і раніше. У мене в минулому році все було готове. Ну, в цьому году з осені теж закупив ізолярку, сіміна все. Інженер-будівельник за фахом Михайло Фокін кілька років тому за власним проєктом сконструював ексклюзивний комбайн для обробки рослин. Зараз за його допомогою обробляють житким добривом поля з рапсом. Жидкі одобрення йдуть на насос, розподіляються по шлангам, комп'ютер стоїть. На кожну секцію підходить шланг, потім на кожне колесо йде шланг сюди. Йде вприск, удобрення непосредственно в землю. Із угіддями Михайла Фокіна межують сади сусіднього господарства. Тут, у трьох десятках кілометрів від зони бойових дій, на 70 гектарах землі, ростуть багаторічні і молоді фруктові дерева, висаджені торік восени, показує керуючий господарством Богдан Шило. «Сад, який висаджений у 2005 році, це черешневий сад. Рядом сад, висаджений сад, молоденький сад, ось він знаходиться. Це сад висаджений теж через небу, він висаджений восени 22-го року. З цієї сторони у нас і липи, і яблуні. От, а по периметру наше наш господарство обпоясовано, можна так сказати, поясом із фундука. Взимку у садах зробили обрізку гілок, зараз здійснюють першу хімічну обробку дерев. Наступної осені у господарстві закладатимуть ще один черешневий сад, розповідає Богдан Шило. Зараз під нього готують землю, вирубують чагарники. Земля тут саме звичайна. Сонях ти посіяв, осіню прибрав. Пшеницю посіяв, осінню прибрав, а це віка. Сад це живе, з ним потрібно розмовляти, його потрібно любити. От Як ти його полюбив, от тоді діло буде". Ольга Ларіонова, Андрій Варйонов, Суспільне, Новини Запоріжжя. З 1 квітня всі рецептурні ліки можна буде купити лише за електронним рецептом. Дотепер у такий спосіб виписували лише деякі категорії препаратів, зокрема антибіотики та медикаменти за програмою Доступні ліки, говорить експертка обласного департаменту охорони здоров'я Неля Бик. Плюси в тому, що звичайно, що ми перестанемо менше займатися самолікуванням, бо ви знаєте, що дуже багато самолікування веде до негативних наслідків. Якщо воно йде під контролем лікаря, то надзвичайно буде і ефективність лікування набагато вищою, набагато ефективнішою. Що буде входити в рецептурні, велика група рецептурних препаратів. Значить, там є і гормональні, і навіть деякі протизаступні, протикашльові. Коли виписується електронний рецепт, пацієнту, йому приходить смс-повідомлення і код погашення. Приходячи до аптеки, пацієнт показує цей рецепт, цей номер рецепту і код погашення, і по цьому фармацевт бачить, що призначено, який лікарський засіб, відкриваючи в електронній системі, він бачить, що призначено, яку діючу речовину. Ірина Цегелик додає, якщо у пацієнта немає мобільного телефону, лікар може виписати йому рецепт на паперовому бланку, або сформувати електронний рецепт і роздрукувати інформаційну довідку для аптеки. В аптеці пацієнту по міжнародній назві можуть запропонувати на вибір декілька препаратів. І пацієнт самостійно обирає ліки згідно зі складом діючої речовини та дозуванням. Електронний рецепт можна виписувати і дистанційно для пацієнтів із хронічними захворюваннями, тому що такий пацієнт він знаходиться під динамічним спостереженням у свого лікаря, про цього пацієнта лікар знає, йому достатньо пацієнту перетелефонувати до сімейного лікаря. За словами Ірини Цегелик, рецепт може виписати і сімейний лікар, і вузькопрофільний, а також лікар стаціонару. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич, суспільне новини Львів Долати страх, тривожність та стрес, коли лунає сирена або чутно звуки вибухів за допомогою м'яких іграшок. Ігрову кімнату для дітей відкрили у Запоріжжі. Тут близько 100 м'яких іграшок, якими малеча може гратися, а вподобано забрати додому, розповіла психологиня Анна Єрьоменко. За її словами, така терапія має допомогти дітям подолати стрес та страх під час війни. Відвідати м'яку кімнату можна безоплатно. Наприклад, сьогоднішній Єрьоменко, да, дитина боїться вибухів і боїться, коли поруч немає мами. І ми прямо вишукували в цій гімназії, я звучую дитині, що тут є саме твоя іграшка. І ми ходимо по цьому простору, дитина кожну іграшку обнімала, так, знаєте, за лапку тримала. І вона, це була дівчинка, Серед всіх іграшок вибрала величезного зайця, що коли мами немає поруч, цей зайць буде мене обнімати. Є дітки, які вибирають, навпаки, маленьку іграшку, тому що часто кудись переміщаються, або вони знають, що переїдуть, і хочуть з собою от взяти частинку або ну, от, терапії. Відвідати кімнату терапії, якими іграшками можуть діти від трьох років, зазначила Анна Єрьоменко. Ті запити, з якими ми стикнулися, це не такі, знаєте, легкі запити, де дитина ну там щось злякалася такого вигаданого або дрібного. Це і після прильотів, це і смерть на фронті батька. Ну, батька це і Дитина, в чий будинок влучила ракета, і просто фізично вона тіла здорова, але емоційно дуже насправді травмована. Наразі шукаємо можливість для того, щоб це була системна робота, але це все обмеження по часу, по кількості спеціалістів.